A gyakorlatot ágy szélén ülve végezzétek. Ne számoljátok a légzést. A gyakorlat maximum 1-2 percig tartson. Amint a gyakorlás hatására erősödni fogtok, lehet hosszabb is a gyakorlatra szánt idő. Válszélességű terpesz egyenes a derék. A közé középtartásban a tenyerek lefelé néznek. Légzés csak lágy-melkasi légzés. A légzés vezeti a mozgást.